الحساسية بتفرق ستين سبعين في المية من لعبك تسعين في المية الحساسية شكرا فليرجان لانك اخذنا من وقتك كتير عشان تعمل حساسية وودته لنا عادي جدا بكل بساطة السلام عليكم ورحمه الله معكم احمد طلعت من قناه المبتدئ قبل ما بنبدا بنشكر الله لا اله الا الله صلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام وطبعا غيرت الحساسيه عملتها زي حسيت فلير جن والله ما توقعتش بالقوه ديت خلينا نبدا ونشوف هوريكم الحساسيه عامله ازاي في السكوبات نلعب جيم مستوى وتدريبات هنشوف ايه اللي إيه؟, ايه قوه الاسلحه وطبعا الحساسيه موجوده عند فلير جن هوريها لكم برده عندي هنا اهوت شكرا فلير جن اتمنى لك الخير شكرا انت يعتبر استاذ بتاعنا يا فلير جل. هنجرب اول سكوب سكوب اربعه لان هو اصعب سكوب فهنجرب سكوب اربعه ومع بعضينا ونشوف بصوا يا شباب زي ما انتم شايفين يا شباب سكوب اربعه سكوب خرافي بصوا طبعا انا برضو عشان لسه ما اتدربتش عليها يعني انا لسه محتاج تدريب جامد بس هي ما شاء الله على السكوبات يعني سكوبات روعه ده ايه اصعب سكوب اصعب سكوب اللي هو الاربعه بالنسبه لي انا اصعب سكوب الاربعه هتشوفوا برضو على السكار بس طبعا زي ما قلت لكم انا يا شباب ما جربتش لسه عايز سنه تدريب ده سكوب اربعه خلينا نجرب سكوب سكوب آه ثلاثه تمام سكوب ثلاثه اهوت بصوا ده يا شباب سكوب ثلاثة. بعد الخزنة كلها في السكوب ثلاثة نشوف الايم هيتحرك ولا لا طبعا انا يا شباب برضو ابنبه لثالث مرة ان انا لسه ما اتدربتش على الحساسية بس هي فعلا حساسية جميل جن لانك بتساعدنا على طول في الحاجات ديت لان الواحد صراحة لما بيخش الجيم او بيخش بابجي موبايل بيعملش غير حاجة ان هو بيلعب يعني لسه هيخش تدريب ويعمل حساسية ويزبط السكوب و... فشكرا والله ان احنا بنضيع وقتك وانت برضو استاذنا يعني شكرا ليك جدا هنشوف سكوب ثلاثة زي ما انتوا شايفين يا شباب ما اتحركش خالص هنجرب برضو على السكار شفتوا طبعا انا واقف ما جربتش احنا خليني زي ما انتوا شايفين ده سكوب ثلاثة طبعا تقطيع بقطع على مثلا ثلاثة اربعة انفار قدامي خلينا نجرب دلوقتي المدى الطويل اللي هو تفضل خزنة كلها جميل برضو الصراحة فلير جن زابط الاعدادات زابطة حلو خالص خلينا نجرب سكوب ستة بقى طبعا ده سكوب ستة طبعا ايه سكوب ستة انا بحب ايه بحب اعمله ثلاثة انتوا بس احنا عشان جربنا ثلاثة فخلينا نلعب بيه وهو سكوب ستة طبعا عشان سكوب ستة ايه هنبعد المسافة شوية زي ايه ما أنتم شايفين يعني انا دلوقتي بس بتعامل بالجيرو اي لاعب بابجي عايز يلعب يخش قبل ما يلعب كده هو ياخد الحساسية بتاعة فليرجان او حساسية اي يوتيوبر عامة يعني انا عامة بتابع فليرجان من زمان فعشان كده انا اخدت حساسية فليرجان. طبعا انا مكنتش فاضي ان اخش وأغير حساسية وبتاع لا الصراحة فليرجان كان منزلها ستوري على الانستجرام ومنزلها عنده على القناة في اليوتيوب اسمها فليرجان هتلاقى احسن حساسية. تمام <تصفيق> زي ما انتم شايفين كده ده على الام فور خلينا نجربه على الاسكار. وعمة ما تحركش كتير بس انا برضو يا شباب لسه ما تدربتش على الحساسية ديت. زي شايفين كده اهو ديت الحساسيه تمام في حركه برضو انا بحب اعملها جدا استنى لكم زي ما انتم شايفين شايفين الـ الـ البوكس اللي هناك طبعا لما بتضربه بتطلع شوف بيقع فاحنا هنعمل ايه هنعمل حركه حلوه هنيجي, كدهو. هنيجي, كدهو. هنيجي كده اهو نيجي كده اهو ونجري ونضربه نيجي كده ونجري هتشوفوا ايه ايه رده الفعل بالنسبه للسكوب بسرعه تمام اهو بص شفتوا السكوب فتح على طول عليه يعني شايفه اهو استنى تاني من غير ما اضرب بصوا شايفين السكوب يعتبر فتح عليه بس انا ايه عشان لسه عايزه تتظبط لسه ما عليها خليني نجرب تاني بصوا شباب شايفه يعتبر يعتبر اللي متدرب فعلا هيلاقي السكوب فتح على على الشخص اللي هو اللي قدامه ده نلعب جيم مستودع ونشوفه يعني انا لسه ما بس لسه هنشوف ايه مثلا هل الحساسيه دي تنفع في الموبايل طبعا موبايل شاومي عامه 40 فريم الحساسيه طبعا مع الفريمات بتفرق طبعا فلير مثلا بيلعب ايفون 13 برو فهتفرق هتفرق طبعا هتلاقي هي عنده احسن واللعبه اسلسه سلسه عنده وبيعرف يلعب بالنسبه لي انا اه هي ضعيفه شويه ممكن تعدل انت فيها حاجات بسيطه يعني مثلا انت عشان فريماتك ضعيفه شويه فهتلاقي ارتداد السلاح اقوى يعني أص... يعني بيرتد اوسع شويه غير اللي هو مثلا في الفريمات العاليه مش هيرتد بنفس ارتداد ايه السلاح اللي في الشاومي تيم ماتش ليتس جو تين كل يا شباب جبت اتنين كل فتحت سكوب واحده ما ما غيرتش السكوب تمام يعني ده ما اتحركش والهيد شوت بتاعك يعني عندكم برده حاجه تانية يا شباب الهيد شوت لا طبعا اول ما بتفتح سكوب انت بيفتح على اللاعب الهيد شوت بيجي فيه على طول طبعا هيد شوت يعني الكل بالهيد شوت على طول بتاع شوفوا يا شباب لازم لازم لازم طلقه الهيد شوت لازم تسمع التنت بتاعه الهيد شوت لازم لازم طلقة لازم الهيد زي ما انتوا شايفين يا شباب يعني احنا دلوقتي هم فازوا في الجيم سيبك ما علينا ان هم فازوا في الجيم بس شفت انا جبت كام كل شباب؟ 15 كل ولسه ما اتدربتش تمام؟ فبرضه الحساسيه بتفرق 60 70% من لعبك 90% الحساسيه فلازم قبل ما بتلعب اصلا اللي بيخش بيلعب وخلاص كده وعايز يبقى محترف ويتعصب والكلام دوت كله لازم تعتمد على الحساسيه فانت نقي الحساسيه الصح وتدرب عليها تدريب كويس وان شاء الله هتعرف تلعب كان معاكم احمد طلعت من قناة المبتدئ شكرا لدعمكم شكرا لتوصيلي 200 مشترك ودلوقتي احنا في ال 300 مشترك شكرا فلير جن لانك اخدنا من وقتك كتير عشان تعمل حساسية وودتها لنا عادي جدا بكل بساطة اشوفكم في فيديو جديد والسلام